Si pripravljena? Si? Jaz to zmorem. Jaz sem kraljica, rečem. Rečem, jaz sem kraljica. Ti si kraljica, ok? Ko, ko, Hej, jaz sem Ana in dobrodošli na poti v mojo guda da kuhinjo. Zdaj, ko je pri tole pot časih prihodim tudi dvakrat na dan. In kaj se mi v mes vedno zalušta? Nekaj sladkega. Danem sem vam pokazala, kako se naredi tele ful dobre kokosove ploščice. Voko kvadri! V sem šla še v Lidl, zaradi tega, ker mi je zmanjkala čokolade. In tole se znam sestavim, ki jih potrebujete. Plačala sem s tole vrednostno kartico, tale je pa za vas. Poglejte video do konca in vam bovem, kako jo lahko dobite. Za tale recept na Instagramu ful pogosto sprašujete in je hkrati res preprost. Rabte samo eno veliko posodo in vse sestavine noter zmešate. 260 g nastrganega kokosa, 135 g kokosovega mleka v pločevinki, ampak samo tole maščago, ki se je nabrala na vrhu. To zdaj že vsi vemo, ne? Putna. Dodamo še 110 gramov stopljenega kokosovega olja, 3 žlice agavinega sirupa in 30 gramov mletnih mandljev. Vse to zmešamo z električnim mešalnikom. To je osnova naših koko padričkov. Zdaj jo bom natlačila pekač. Živj vse skupaj za pol ure v zmrzovalni. Pol ure je pa ravno dovolj časa za spomladansko čiščenje. Evo, masa bi zdaj mogla biti redi, da jo razrežemo na ploščice. Na svet, če nimate časa ali pa potrpljenja za rezanje mase, lahko uporabite tudi takle silikonski pekanj. Zdaj gre pa tole za vsaj en uro še zmrzovalnik, zato da se do konca strdi. Vadečke imamo, zdaj pa čas za čokoladno patskarijo. Najljubši del. Toliko. in njago da moramo Toliko. Toliko. Toliko. Toliko. Toliko. ker se čokolada Toliko. Toliko. Toliko. Toliko. Polano. Napište mi spodaj v komentar, s katero čokolado bi vi oblili koko kvadre, dodajte hashtag sladki petek in ste v želebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Hvala, ker ste stali do konca videa. Če želite še več? mojih videov, se naročite na Lidlov YouTube kanal tamle. Spodaj in se vidimo na mesec. Ciao.